Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceántól és részvevőket. Én Czank Ferenc vagyok, a PPH egyik 8 szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. Mikrofont adjam valaki néz szóval a skype megnézem ne nézem P.P. előtt, 5... lekapcsolt már észrevették ja. ppr foglalkozáson i foglalkozásom gépészmérnökként végeztem mára viszont PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem lébényben élek párommal egyre boldogabb párkapcsolatban ami nem mindig volt így pár szó arról, hogy miért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni honnan is indultunk egy kis visszatekintés mert, mert mostanában egy-két dolgon elgondolkodtam és, és érdemes, érdemes volt nekem is visszatekinteni és lehet, hogy, hogy nektek is, akik nézitek az előadást mondani fog valamit ugye említettem, hogy gépészmérnöknek tanultam tehát végzettségem szerint gépészmérnök vagyok és párommal egy multi gyárba ismerkedtünk meg és mint minden fiatal megismerkedtünk összeismerkedtünk teltek a, a hónapok és hát egyre jobban, egyre jobban euh, megismerkedtünk és Eldöntöttük, hogy, hogy mivel az a, az a multi cég egyikünknek sok volt leányálam, se neki, se nekem, ezért eldöntöttük, hogy valami mást is kipróbálunk. Ez a mást is kipróbálunk, ez 150 km-re költözést vont maga után, elköltöztünk és oda költöztünk, ahol most jelenleg is lakunk, és egy másik múltihoz mentem el. Ő közben állapotos lett, megszületett első lányunk, utána hamarosan a második, és azt vettem észre, hogy, hogy éltük a, most már innen visszatekintve az átlag ember életét, viszont azt nem találtuk meg, amit most lehet vissza se hangzik, de a filmek mondtak meg a Youtube-on a videók mutattak, hogy milyen jó lehet együtt élni, hát valahogy, valahogy ez nem jött össze, pedig szüleim mindig mondták, hogy tanulás és majd lesz egy jó állásod, na hát az meg lett, neki is meg lett, ő is elvégezte a, a főiskolát, mint természetgyógyász, mint környezetmérnök először, utána mint természetgyógyászt tanfolyamon, viszont mégse, mégse, mégse értük meg azt a felhőtlen boldogságot, amit szerettünk volna. Tehát két fiatal összekerült, és azt vártuk, hogy idézőjelben amit mondtak nekünk a, a szüleink, barátaink, minden idézőjelben jóakaróink, voltak valójában is jókaróink, de őnek is most mostig visszamenőleg nem volt az a tudás, se tapasztalat, ami alapján igazi tanácsot tudtak volna adni, és mi is belekerültünk abba, Mokuskerékbe is munkai szempontjából, viszont hoztunk egy olyan döntést, ami után, én most már visszatekintve úgy, úgy látom, hogy egy húzderálóba is belekerültünk, az pedig egy lakáshitel volt. Na most az a lakáshitel megint onnan indult, most nem akarom hosszúra húzni, megint onnan indult, amit szüleinktől hallottunk. Egészség legyen, és akkor minden meg lesz, mondták ők. Fölvett, fölvettük a bankitelt, megépítettük a házunkat, éltünk, viszont, még mindig nem jött az a, az a fejlőtlen boldogság. Miért nem? Hát nagyon nem értettük, aztán végül is megértettük, amikor olyan szintű elnyomást ért bennünket, amikor a bankhitelünket rendbe akartuk tenni. Mi nem azért nem fizettük, mert nem akartuk, hanem azért nem fizettük, mert rendbe akartuk tenni. Magyarul, magyarul az igazságunkért akartunk kiállni. És mennyi volt? Két év? Két év, két év eltelt, hát nem jött össze. Nem jött össze, innen most már visszanézve tudom, hogy miért nem, mert nem is lehet, nem is lehetett volna az igazságunkat végigvinni. Viszont ebből mit kaptunk? Kaptunk egy olyan szintű hangulatromlást, amit Szerdási Miklós mesterünktől tanultuk, hogy az miért és hogyan hatott ránk, hát meg is volt rendesen, tehát önmagunknak is jó példák voltunk, meg másoknak is most már, és az a hangulatromlás Hát ez rátette a bélyegét mind a párkapcsolatunkra, rátette a bélyegét gyereknevelésre, rátette a bélyegét minden napjainkra, és mindig ott volt az a guillotine, vagy az a bárd, amit hát a végén vártunk, hogy mikor csap le. Nyilván nem, nem szerettük volna, de nagyon, nagyon nem volt semmi, semmi. És mind odáig eljutottunk, hogy most úgy szoktuk mondani, hogy ez a pingvin effektus, hogy hm, hát most senki nem tud semmit, senkinek nincs megoldása, mi lesz? Hát odáig eljutottunk, hogy, hogy tehát ez, ez, ez, a, ez a nagy, nagy, nagy erő elnyomás, ez, én nem tudom, hogy valami itt olyan párkapcsolat, amit, amit ez kivirágoztat vagy fölemel, szerintem nem nagyon van, és odáig jutottunk, hát jó, nincs megoldás, mi lesz, és hát az volt egyik, egyik lehetséges kiút, hogy hát váljunk szét, aztán majd lesz valami jobbra-balra, hát ez nem volt egy üdítő érzés. De hála Isten és hála a teremtőmnek, meg a fentieknek ide, ide, ide irányítottak minket a PPH-hoz és a Nyílt Akadémiához, Mesterünk Szedlacsony Miklós iskolájába, ahol, hát most sokszor szoktuk mondani, hogy túl szép, hogy igaz legyen, de körülbelül mennyi volt fél év tanulás után jött egy olyan előadás, ahol, ahol Mesterünk elmondta, hogy ebből hogy lehet kilépni, ebből hogy lehet visszaépülni, és ez... És ez ez, ez meg is lett ez meg is lett és úgy lett meg hogy működik működött azért mondom jelen időben mert most is működik akkor nálunk is működött és hát akkor akkor ez, ez hatalmas kőle a, a vállunkról teher szoktam mondani a mesterünk hogy úgy lehet fejlődni hogyha a teher lemegy rólunk ez lement rólunk viszont akkor jött a következő tehát ezt úgy, úgy szoktam, vagy úgy, úgy szoktam erre gondolni, mintha van egy autó akkor az elkezd rozsdásodni, akkor a nagy rozsdát úgy meglátja az ember megjavítja ha meglátja a következőt, következőt, következőt, hibákat az autón hát ez nálunk is így történt, hogy jó meg volt a bankitel lerendezve, onnan jött a párkapcsolat hát azt magunktól megint csak nem tudtuk helyrehozni megint csak nem sikerült és nem a, a bankitelből való kijövetel hozta meg a automatikus párkapcsolat problémák megoldását, hanem megint csak kellett, kellett egy, egy külső segítség, azt pedig Szedlacsik Miklóstól kaptuk meg, találtuk meg, és ezt azért mondom, hogy honnan indultunk és most hol vagyunk, most ott vagyunk, hogy, hogy nincsen ter, a párkapcsolatunk rendeződött, nyilván minden kapcsolaton van csiszolnivaló, való, tenni való, minden nap hozzá kell tenni, viszont mi onnan jöttünk vissza, hogy, hogy hogy hát nem azt mondom mindennapos téma de heti téma egyszer biztos volt az hogy váljunk-e még a bankhitel után és nem egy-két hétig most nem tudom vagy egy-két évig igen és és ez, ezt, ezt most már látom hogy ez a személyiségfejlődés hogy meg tudjuk oldani ezt is azt is meg még a következőt is meg még a 23-at is és ezt ezt akik a normál, nem rossz, hanem a normál iskolarendszerből jöttek emberek, vagy vagytok ti is, ezt nem biztos, hogy menni fog egy harmadik személy segítsége nélkül. Mi ezt megéltük, és azt is megtapasztaltuk, hogy tudom magunkra jó emberek vagyunk, meg nem ártottunk úgy egymásnak, meg senkinek sem, viszont akkor sem ment kettő. És akkor ott volt a két gyerek, és akkor ők is hallották azt, hogy szülők el akarnak válni. De jó. Hát... Ők, ők nem ugráltak, nem tapsoltak örömükbe és az most el lehet képzelni, hogy az nekik milyen lelki problémát, traumát okozott akkor és azt, amikor mi rendeztük a párkapcsolatunkat, akkor jött a következő felismerés, hogy hát a gyerekeknek okozott lelki sérelmeket is helyre kell hozni valahogy és azt megint honnan? internetről nem lehet letölteni sehonnan, sehonnan és párommal 20 évig kerestük azelőtt mi jött a Hilt Akadémiára találtuk és mesterünkre találtunk 20 évig kerestük azt a helyet ahol meg, meg tudják nekünk mondani hogy fejlődni milyen, milyen megoldásunk nem találtuk meg viszont itt most már több mint 5 éve itt vagyunk PPH-nál és minden rendeződik most tudnék egy egy, egy hetes friss példát is mondani, na most nem akarok ezzel, ezzel időt se húzni, de még, még, még egy autócseréne is, is, is tud mi segíteni mesterünk és itt is közreműködtek működtek a fentiek, tehát döbbenet úgyhogy tudom hogy legjobb helyen vagyok, legjobb helyen vagyunk és fejlődünk folyamatosan tehát a nyílt akadémiak képzései által, most fel tudnám sorolni egy bankitel, önmagunk, párkapcsolatunk, gyerekek, munka, a munkáról ugye külön fejezetet lehetne nyitni, most abban nem megyek bele, mint tevékenység, de minden, minden életterületre tudunk és kapunk is folyamatosan olyan tudást, amivel tudunk fejleszteni magunkat. Tehát ezt, ezt sehol nem kaptuk meg, és szerintem nem, is nagy, nem, nem lehet találni semmit mást máshol. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülálló a teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el,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 most pedig szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós, mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket nézzük meg akkor mivel is foglalkozunk de állítólag nincs hangom egy pillanat, jó? és akkor mindjárt lesz, mármint a, a vezetőknek nincs hangom van hang? A, akkor mit mondtál? azóta megjött a hang, jó Ja. no, akkor nézzük meg mivel is foglalkozunk képzéseik vannak én embereket képzek 93 óta akárhogy nézzük, ez 30 éve és ilyen témákban 2000-ben kezdtem el embereket képezni amiket most is tartok, illetve hát közel se ennyiféle témában ugyanis 25 féle nagy témánk van és úgy állítottam össze a képzéseinket hogy az élet minden területére kihasson tehát ami azt jelenti hogy az élet minden területén legyen megoldás hogyha valami olyan helyzetet szeretnél megoldani amivel találkozol az életedben lehet hogy furcsa lesz amit mondok de nekem meg az a furcsa hogy az emberek általában működnek ugyanis az emberek számára az furcsa amit én most fogok mondani hogy gyakorlatilag engem a pénz az sose érdekelt és sose motivált sose ez azért furcsa mert egy olyan társadalomban élünk ahol az embereket a pénz motiválja és ez számomra mindig furcsa volt tehát én számomra a pénz az semmi más nem volt világéletemben csak egy eszköz sose volt viszont motivációs eszköz nyilván kell pénz a túléléshez tehát talán annyira motivált a pénz hogy a túlélésemet biztosítsa illetve a családom túlélését biztosítsa de semmilyen más szinten ami azt jelenti hogy mondom ez lehet hogy furcsa egy kicsit de én mindig úgy működő, működtem hogy amennyire szükségünk lesz pénz én azt úgyis meg fogom tudni teremteni tehát engem a szüleim hát viszonylag korán elkezdtek munkába fogni az azt jelenti hogy olyan 7 éves koromtól és ezáltal ugye viszonylag hamar kellett dolgoznom amit gyerekként olyan nem szerettem de ezzel viszont azt érték el hogy nekem felnőttként soha nem volt büdös a munka és az lehet fizikai vagy szellemi munka nekem teljesen mindegy ugye én végeztem fizikai munkát is főtevékenységben egészen 93-ig, 80-tól 93-ig 13 éven keresztül nekem az se volt probléma, sőt ha egyszer háromféle tevékenységet kellett végeznem fizikai munkaként mondjuk napi összesen mondjuk 12 órában nekem az sem jelentett különösebb gondot de nem a pénzért csináltam hanem azért hogy haladjunk tehát haladjunk mit jelent a haladás? hogy azok a célok amik voltak azok teljesülve legyenek és ugye kezdetben én is úgy voltam mint a legtöbb ember hogy fizikai jellegű céljaim voltak és ezek a fizikai jellegű célok ez, ezek jelen voltak 13 éven keresztül hát gyakorlatilag de mégiscsak 10 éven keresztül dolgoztam igazából a pénzért, és 10 év elteltével mondjuk a 11. évben, 91-ben találkoztam olyan tevékenységgel ahol ott is a legtöbb embert a pénz fogott meg engem nem a pénz fogott meg hanem egy olyan eszme ami nekem tetszett és onnantól én 91-től én az eszmékért tevékenykedek és nem a pénzért és nagyon érdekes hogy amióta eszmékért tevékenykedek sokkal több pénzünk van mint azelőtt amikor pénzért tevékenykedtem de igazából mondom akkor sem a pénzért tevékenykedtem hanem az anyagi célok megvalósításért például azért hogy mit tudom én tudjuk bővíteni a kis házunkat amit akkor vett nagymamám nekem amikor, amikor összeházasodtunk és ugye az egy szoba konyha volt és akkor az bővíteni kellett akkor mindig volt valami ami kellett pénz de nem a pénz volt sose a motivációs eszköz hanem annak a célnak annak az anyagi célnak a megvalósítása és amikor az első eszmével 91-ben találkoztam egyébként az az öngondoskodás eszméje volt és onnantól kezdve hát elkezdett másként alakulni az életünk mert rájöttem arra hogy hogy egy eszméért dolgozni teljesen más, mint pénzért dolgozni csak a legtöbb embernek nincs eszme az életében nem talál olyan eszmét, amiért érdemes cselekedni, érted? és én az öngondoskodás eszméért dolgoztam egészen 91-től 2007-ig 2007-ig tehát 16 éven keresztül gyakorlatilag és ugye én már akkor folytattam olyan tevékenységet emberek képzésében ami sokkal jobban tetszett, mint maga az öngondoskodás eszméje ugye milyen eszme, mi az ami tetszett, hogy olyan tudást átadni az embereknek amit az életükben tudnak hasznosítani, hol? remélem ez sikerült elolvasni mindenkinek bár a rádió nem sikerült ezért mondom hogy ami most fönn van az van hogy mit csinálunk hogy képzéseink által az embereknek el tudjuk juttatni azt a tudást képességet és gyakorlási lehetőséget amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására illetve megelőzésére, a célok elérésére, tovább az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre, így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért hogy a Földön 2035-re létrejöjjön a szeretet kora úgy is lehetne mondani hogy aranykor tehát hogy a bolygón legyen aranykor az aranykor a szeretett korának az a lényege hogy nem lesznek tehát nincs elnyomás tehát nincs elnyomás ez most utopisztikusnak tűnik szerintem a bolygón erről a korszakról emberként nem tud többet senki mint amit én tudnék erről mondani, jó és akkor nézzük hogy milyen életterületek vannak tehát van tíz életterület tehát az öngondoskodás az gyakorlatilag mondjuk valamilyen szinten tartozott ide meg ugye mondani lehet azt hogy tudj magadról gondoskodni hát meg tudja a családodról gondoskodni, jó? de mi újság van a többi dologgal, mi újság van az emberekkel, mi újság van másokkal tehát én tudom hogy egész életedben eddig dolgoztál lehet hogy célokért mint én, lehet hogy pénzért mint nem én de kevesen dolgoztatok eszméért, tehát valamilyen eszméért tehát milyen eszme? Most gondold végig, itt élünk egy világban és azt látjuk ebben a világban, főleg az én korosztályom, vagy a még idősebbek még inkább látják hogy a, az ember abból a szempontból, az ember élete abból a szempontból nem javult mert ugye mit jelenthet a javulás? a javulás azt jelenti, hogy az ember jobban érzi magát a bőrében és pont világos ez? tehát az ember élete az elmúlt évtizedekben átlagosan nem javult ebből a szempontból hanem romlott tehát most sokkal kevésbé érzik az emberek jól magukat mint 40 évvel ezelőtt, persze azt tudán mondani mert azóta 40 évvel idősebbek de én most nem erről beszélek hanem arról hogy a társadalom jobb hangulatú volt Sokkal, 50 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt is, 20 évvel ezelőtt is, 10 évvel ezelőtt is, mint most. Tehát ami azt jelenti, hogy van egy fokozatos romlás abból a szempontból, hogy az emberek kevésbé jól érzik magukat. Honnan látni ezt? 40 évvel ezelőtt azt se lehetett tudni, hogy mi az, hogy depresszió. Nem voltak olyanok, hogy rákos betegek érted? nem 40 évvel ezelőtt, bocsánat, 50 évvel ezelőtt tehát mikor én mondjuk 13 éves voltam, nem voltak olyanok hogy rákos betegek nem voltak olyanok hogy depressziósok, érted? közel nem volt annyi beteg mint mostanában érted? tehát a társadalom ebből a szempontból romlott tehát ez azt jelenti hogy a hangulat romlott Kimentünk az utcára, és mentünk végig egy családi házas részem, vagy akár egy olyan részen, ahol nyitva voltak az ablakok, lehetett látni vagy hallani dalolászást, fütyülgetést, érted? Most hol látsz ilyet? Sehol, még vidéken sem, nem hogy városba. Én városba lakom, mióta születtem Budapesten, és ezért van összehasonlításom a város múltjával kapcsolatban és jelenével kapcsolatban tehát most az emberek átlagosan sokkal rosszabb hangulatúak mint annak annak idején tehát ami azt jelenti hogy nem hallatsz olyat hogy valaki mondjuk a kertben kint dolgozik és közbe fütyűrészi érted? vagy énekelget sőt ha valakit most hallanál mondjuk énekelgetni azt gondolnád hogy ez megbolondult régen meg ez tök természetes volt, de ha valaki énekelgetett munka közben azt tudod mit jelent? az azt jelenti hogy jó kedvű volt tehát most a jó kedv az gyakorlatilag hiányzik a társadalomból figyeld amikor én 14 éves voltam akkor arra emlékszem akkor voltam az első olyan lagzin amire emlékszem de ott elindult a zene, öt perc múlva mindenki táncolt érted? most elindul egy lagziba egy zene, a közönség nagy része, a résztvevők nagy része majd 4-5 óra múlva táncol de addigra már jó be kellett ütüzni oké? Okay? hogy táncoljanak na most ebből a szempontból ha megnézzük óriási mértékben fokozatosan, nem hirtelen, fokozatosan romlott a társadalom hangulata de az elmúlt három évben meg még nagyobb mértékű romláson ment át a társadalom most mondhatjuk azt hogy egy jelentősebb zuhant az emberek hangulata tehát az azt jelenti hogy régebben akárhogy nézed lehet hogy az életszínvonal rosszabb volt mint most közel nem volt ennyi autó, közel nem volt ennyi érték az emberek tulajdonában mint manapság közel nem volt ennyi érték, mégis sokkal jobb kedvűek voltak az emberek ha tehát te azt gondolod hogy az anyagiaktól függ a jólét, a jóked, nem a jólét a jóked akkor te nem értesz az élethez tehát a jó kedv az nem az anyagiak, anyagiaktól függ. érted? Hanem az, hogy mennyire élvezi az ember a saját életét. És ha te dolgozol pénzért, vagy dolgozol pénzzel megvásárható célokért, akkor te soha nem leszel igazából elkötelezett. Soha soha nem leszel igazából elhivatott, én látok olyanokat hogy vannak nagyon sikeres olyan emberek akik ö, látszólag jó hangulatúak, látszólag, mert nagyon sikeres üzletemberek de mit látni velük kapcsolatban? Hogy kizárólag azt hajtják, hogy mindig az adott üzletben jó eredményeket érjenek el. Érted? És, és azt gondolják, hogy a boldogságnak az az egyetlen feltétele, hogy minél több pénzük legyen, mert úgy gondolják, hogy a boldogságon bármit megvehetnek. Vagyis a boldogságot megvehetik, bocsánat, ezt akartam mondani. Tehát azt gondolják, hogy a boldogságot pénzzel megvehetik. Tehát pénzzel megvehetik. Ez hogyan nyilvánul meg, például fiatal volt, boldog volt, összeismerkedett a leendő feleségével, aki közel egykorú számos ilyen példát láthatsz és majd nagyon gazdag lett és utána lecserélte az asszonyt és vett magának egy fiatal nőt feleségnek de szó szerint vett, mert hogy mit tudom én 30 év van köztük akkor nehogy ma azt mondja valaki hogy a beleszerelmesedett a pénzébe a csaj, a férfi pénzébe beleszerelmesedett persze de hogy nem a 30 évvel Idősebb férfiba szerelmesedett be az 30 évvel fiatalabb nő az hód biztos tehát mit, mit működhet esetleg ilyen esetben, ha nem a pénzébe szeretett bele Netántán akkor meg igen magas apa komplexusa van tehát magyarul gyerekkorában nem éltem meg az apját, érted? nem volt apja vagy mi történt? nem volt otthon az apja sose oké? Okay? mert valami olyan foglalkozása volt az apjának hogy nagyon ritkán volt otthon tehát ha megnézzük gyakorlatilag nehogy már azt mondjátok nekem hogy a palácsik tímea az beleszerelmesedett a Andrew Vajnába, persze Körülbelül a nagyapja lehetett az Andrew Vajna, érted? Korba. Jó, Szóval, lényeg az, hogy az Andrew Vajna meg tudta azt csinálni a hatalmas pénzével hogy megvegye kilóra a polácsik tinnél. Oké? Okay? Szóval, csak ebből. Vagy a Várkonyi Andreánál is ugyanez a példa, így van. Szóval nehogy azt gondoljuk, hogy itt valami szerelem van a kettőjük az ilyen emberek között. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek azt gondolják, hogy a pénz az boldogságot ad. Na most gyakorlatilag a Palácsik Tímea a szó szerint sírba vitte a Vajnát, az Andrew Vajnát. Szó szerint elég hamar, nem sokáig éltek együtt és elég hamar az öreg meghalt oké? Okay. szóval egy olyan világban élünk ahol ugye én azt látom hogy az emberek dolgoznak a pénzért dolgoznak anyagi természetű célokért és fogalmuk nincs még arról sincs talán hogy mi az hogy eszme Okay. pedig én azt látom hogy egy olyat nem tudsz mondani aki a világban dolgozott a pénzért és most is emlékszel a nevére mert a történelembe tanultad egy se a, a régi gazdag emberek az mind feledésbe merült ezek, akik most gazdagok, ez a jövőben azt se fogják tudni, hogy ki a francok voltak most. Mert ugyanis azokra emlékszel, és arról tanultál a történelemben, akik ezt miért dolgoztak. Érted? És ezt miért működtek? Mondjak ilyen neveket? butha? Oké? Okay? Akkor mondjuk meg másikat, jó? Tehát például itt a Jézus, ő nem vallás alapító volt, de szerintem Budha se alapító volt. Hold biztos? Csak utána üzletet csináltak az eszméékből. Érted? Tehát az eszméékből, üzletet csináltak, Jézus eszméjéből köztudott hogy Pál csinált üzletet oké? tehát lényeg az hogy mit tudom én eszmér dolgozott, kosút persze oké? és lehetne egy csomót sorolni a törtémsorán, során akik eszméért dolgoztak jó? Tehát ne nézzük az uralkodó családokat, mert az uralkodó családok, azok beszülettek uralkodónak, jó? Legalábbis a legtöbb. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan családban született, amelynek a vérfonala az uralkodó volt, és ezáltal ő is uralkodó lett. És nem biztos, hogy az uralkodó az eszmét követett. Jó? Tehát én nem olyan emberekről beszélek, akik uralkodók voltak, és ezáltal a történelemben tanultál, hanem olyan emberről, aki névtelenségből jött elő érted? különben ha nem hozott volna létre maradandó tudást vagy információt, érted? akkor most a történelemben nem emlékeznénk róla világos ez? és valahogy én úgy voltam az életemben, tudod, hogy gyerekkoromtól hogy én azt gondoltam hogy én nem úgy akarok élni mint az átlagember, hogy nem hagy maga után semmit érted? és akkor nem tudtam hogy ez hogy fog megvalósulni és képzeljétek el volt egy látomásom tehát eleve úgy indult hogy én azt tudom, meggyőződtem róla hogy 14 éves koromtól biztos vagyok benne hogy kapok fenti segítséget Tehát 14 éves koromtól tehát fenti segítséget és ezt visszavezettem, már a 90-es évek elején rájöttem arra hogy 14 éves koromtól van rendszeresen segítségem na most ezáltal ugye elég könnyű volt nézetet váltani avval kapcsolatban hogy az ember élete az a véletlenek sorozata vagy pedig nem mit jelent a nem? az azt jelenti hogy hogy minden megszervezett, oké? Okay? tehát hogy a dolgok miatt, a történések miatt vagy mögött, dolgok mögött, történések miatt vagy mögött az események mögött, a találkozások mögött szervezés van Tehát szervezés van és nagyon érdekes mert én ezt személyhez kötöttem kezdetbe nem egy, egy egy általam nem ismert személyhez, hanem általam ismert személyhez. Ugye és volt nekem egy nagypapám. Egy olyan nagypapám, akinek nem volt gyereke. Akkor hogy lehetett nagypapám? Nem volt gyereke. Érted? És ezáltal ő olyan nagypapám volt, hogy én voltam a gyereke is, meg az unokája is. Egyszerre magyarul ez nagymamám második férje volt mert a nagy, a, a, a, az eredeti nagypapám az a második világháborúban meghalt tehát katona volt és nem tért vissza és, és a második nagypapám az engem úgy kezelt hogy mondom nem volt gyereke Ezáltal nem lehetett unokája? Most képzeljétek el, én voltam a gyereke, és unokája is egyben És egy nagyon bölcsöreg volt. Viszonylag hamar, 13 éves koromban halt meg. És onnantól odáig vezettem vissza későbbiekben, nagyapámig, hogy meghalt, és ő segített. Érted? tehát a hátra lévő életemben ő segített aztán azóta már tudom, hogy ez nem így van, mert neki újra kellett születni de azt is tudom hogy legalább volt, akiben higgyek, érted? egy olyan lény, aki nem kézzel fogható és amely azt éreztem, hogy és támogatva vagyok, segítve vagyok érted? Na most a legtöbb ember az azt gondolja, hogy az élet az véletlenek sorozata. Én meg meggyőződtem arról, hogy egyáltalán nem az. Nem véletlenek sorozata. Hanem minden elrendezett. És minden az én fejlődésemet szolgálja. Érted? Minden akármilyen hihetetlen, lehet hogy volt olyan időszakom, hogy nagyobb megpróbáltatásokon kellett átmennem, mint neked az egész életedben nem tudom ellened például hány pert indítottak életedben mert ellenem gyakorlatilag vagy 5-6-ot érted? nem jogosan indították ezért semmi nem lett egyikből se érted? de az egyikből lett egy olyan hogy jövőben jobban csináljam, ez volt a határozat <gül> oké? Okay? ez volt a határozat <gül> így van, Na ennyi volt jó? tehát lényeg az de büntetés nélkül oké? Okay, ennyi volt a büntetés, hogy azt mondta a bíró, hogy a jövőben ezt jobban odafigyeljek és jobban csinálja <laughs> na ennyi volt na szóval azért gondold végig, nekem voltak olyan pereim, ellenem ezek a támadások, hogy kétszer nyolc év Tehát, és rendszeresen évente volt tárgyalás, legalább egy akkor volt olyan ellenem, hogy 103 tanút idéztek be. Érted? Senki. Senki. Oké, okay. nem én idéztem be őket, hanem a bíróság. Érted? Na most gyakorlatilag olyan dolgokat kellett megélni, hogy mit tudom én tartottam az emberekbe a lelket. a lelket, érted? mert volt olyan hogy mit tudom egyszerre nyolcunkat ültettek a vádlott nyolcunkat, és gondold végig az a hét ember az tök ki volt akadva abból még kettő mindig itt van mellettem kettő abból a nyolc emberből Már hétből. tessék? Hétből, ja igen igen mert voltam a 8. így van szóval lényeg az hogy hogy ezért mondom hogy most gondold végig ez alatt az időszak alatt amikor támadtak akkor is ugyanúgy tettem a dolgom mint ami se történt volna érted? Na most ezt azért nem sok ember tudja megcsinálni a Földön, érted? Tehát olyan támadások is voltak ellenem, hogy újságcikkekben főcímbe szerepeltem, Érted? Jogtalanul voltak ezek teljesen Miért? Mert például amit én pénzintézetet létrehoztam, azt mondtam hogy nem eladó de? nem eladó és onnantól mikor azt mondtam hogy nem eladó na onnan indultak a támadások nagyon érdekes oké? Okay? szóval lényeg az hogy hogy megéltem olyan dolgokat Amire azt mondom, hogy százból száz nem élt meg. Érted? Érted? Akkor még közben párkapcsolati gondjaink is voltak időnként, nem kicsi. Érted? De én mégis tettem a dolgomat, és aki kitartott mellettem, azokat tanítottam. Akkor most gondold végig, mekkora tapasztalat lehet mögöttem. ami annyit jelent hogy egyszer csak ugye megváltoztak a dolgok abba kellett hagyni folyamatosan azokat a tevékenységeket mert megváltoztatták a szabályokat amiket régen végeztünk csináltam olyat hogy elvették a pénzintézetemet másnap létrehoztam egy újat érted? és azt gondolod hogy én úgy indultam el hogy nem átlag emberként a kóriási tévedésben élsz tehát ami azt jelenti hogy nehogy azt itt hogy tele voltunk lóvéve vagy örököltem vagy a szüleimtől kaptam valami vagyont semmit tehát meg tudtam ezt csinálni érted hogy oda jussak és tudod miért? mert én eszméért dolgoztam nem pénzért ha pénzért dolgoztam volna akkor simán kihúzzák a talajt a lábam alól, érted? de ha valaki eszméért dolgozik akkor azt az eszmét nem adja fel és tudod mindig úgy volt hogy én akkor is megcsinálom akármi lesz akkor is nem tudom te hogy állsz ebben a kérdésben de ide visszatérve én kaptam egy küldetést hát tizen évvel ezelőtt az, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni ugye akkor már tisztában voltam valamilyen szinte, hogy mit jelent az, hogy aranykor el is magyarázták hogy ez gyakorlatilag szeretett kora tehát olyan korszak, ahol nincs elnyomás mert nincsenek elnyomók Ugye tudnunk kell, hogy a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Minden ötödik. Ez durva szám, és tudod, hogy az ismerőseid között is minden ötödik elnyomó? Nem PPH-s ismerősről beszélek, jó? Itt nincsenek, hála Istennek. Innen úgy menekülnek el, hogy porzik utánuk az út. Érted? De az ismerőseid között ott vannak meg a rokonait között is érted? sajnos ez van és annak abból a minden ötödikből minden ötödik ami igazán veszélyes tehát a bolygó népszázaléka az veszélyesen elnyomó ők felelősök azért hogy az emberek nem boldogok. Elsősorban ők a felelősek. Ha megnézed, a bolygó 4%-a, az mondjuk 84, az ennyi 320 millió? Jól számolok? Igen. Tehát 320 millió igazán veszélyesen elnyomó ember van a bolygó. és további ugye a 20% az, az akkor mennyi? ugye további 16% az 20%, 8 milliárdnál a 20% 1,6 tehát összesen 1,6 milliárd elnyomó van a bolygón és abból 320 millió aki veszélyesen elnyomó tehát nem csak a 320 milliónak köszönheted hogy nem boldogok az emberek hanem természetesen annak is aki a környezetedben van és leértékelt téged leértékeli a te munkádat, a te tevékenységedet, személyedet, cselekvéseidet, érted? és ezt valamilyen rendszerességgel csinálja oké? Okay? tehát azoknak köszönhetik az emberek hogy nem tudnak eredményesen működni az életükben mert hogy lehet működni eredményesen az életben ha állandóan leértékelik a te cselekvésedet vagy a te személyedet világos ez? és bőven elég, ha csak ennyit csinál valaki hogy leértékeli a te cselekvésedet, személyedet érted? az egy leértékelés hogy te valamit kiválasztasz például az hogy tanulni akarsz, fejlődni akarsz és akkor azt mondja, mit tudom én az, az ismerős hogy hülye vagy te hogy agymosásra jársz pedig az ő agya van kimosva tehát az agymosodtak mondják hogy agymosásra jársz én úgy gondolom hogy a tudás az mióta agymosás oké? Okay? milyen tudás? Na most gondold végig itt volt ez a tíz terület ha erre a tíz területre tudást kapsz akkor történhet bármi az életedben meg tudod oldani tehát én egy olyan életet tudtam élni világéletemben, miért? mert képzétek el az első hét évben nem igazán kaptam elnyomást miért nem kaptam? mert nagymamám nevelt, akkor még nem volt mellette a nagypapám jó lett volna, mert tőle sose hallottam egy rossz, rossz szót se mondom, egy rendkívül bölcsember volt de nagymamámnak, mivel én voltam az egyetlen unokája és ő nevelte ezért nagyon szeretett, mi volt a szüleimben, szüleim vidékről jártak be dolgozni Budapestre, ezáltal mindig ilyen fél négykor, vagy mikor kellett kelni, és hogy nekem ne kelljen felkelni ilyen korán ezáltal ugye a nagymamám Nál voltam itt Budapesten és csak vasárnap voltam a szüleimnek és akkor örültek hogy ott vagyok <gül> nyilvánvaló szóval mondom az első hét évben mivel nem nagyon kaptam elnyomást ezáltal nem kaptam leértékelést, érted? hét éves koromig és ez azt, azt jelenti, hogy nem vett körül olyan környezet, ahol leértékeltek. Azért érdemes lenne elgondolkodnod, hogy vajon, neked az első hét év az milyen lehetett? Kaptál leértékelést? Eleve ott kezdődik, hogy évvesztes voltam. Tehát hála Istennek nem mentem hat éves koromba iskolába, hanem már betöltöttem a hetet. Amikor iskolába mentem. Oké? Okay? Tehát gyakorlatilag több mint 7 éves volt, amikor iskolába mentem. Vagy éppen pont 7 éves, mikor iskolába mentem. Mert ugyanis van egy ilyen jó, ha tudod, hogy az ember élet az ilyen 7 éves ciklusokra oszlik és az első hét évben történtek azok meghatározóak, ugyanis az első hét évben az ember mintát vesz föl tehát mintát vesz föl és ezek a minták ezek berögzülnek az ember elméjébe és utána azokat a mintákat ismétli majd az életében oké? Okay? amit az első hét évben lát érzékel Szóval az, hogy az első hét év milyen, az meghatározó. Nekem mondhatjuk azt, hogy csak nem ideális volt az első hét év. És ez azt jelenti, hogy, hogy nem alakult ki egy olyan dolog, mint a sok embernél, hogy azt mondja neki valaki hogy te úgyse leszel képes le és akkor ezt el is hiszi érted? na most ugye azt mondtam az imént hogy tizen évekkel ezelőtt kaptam egy látomást hogy ez ahhoz kapcsolódik hogy a 2012. december 22-ével lejárt egy korszak a vaskor és 2020, 2012 előbb 22-t mondtam? 12-t 12, 12 mondtam, jó 2012. december 23-mal egy új korszak indult ennek a korszaknak aranykornak kellene lennie vannak korszakok négy korszak váltja egymást ez a négy korszak a következő tehát vaskor, aranykor, ezüstkor, bronzkor utána megint illetve várja még egyszer tehát vaskor, vaskor aranykor, utána aranykor, ezüskor bronzkor, ezt mondtam, nem? ezt mondtam? ezt mondtam, jó, jó és akkor utána megint vaskor, a bronzkor után majd utána megint aranykor tehát a korszakok így változnak, egy korszak az nem pár év, nem pár évtized, nem pár száz év hanem évezredek, világos ez? tehát egy korszak az évezredek igazából egy korszak 12.560 év oké okay. na most ezek a korszakok ezek változnak tehát ehhez képest az életünk az nagyon rövid ha megnézed egy kis átlag 80 évünkkel Szóval egy 12560 éves korszak lezárult, maják is elmondták oké? Okay? És aranykorba kell váltani. De az aranykor nem működik elnyomókkal. És miért kellenek az elnyomók? Azért, hogy kapjál elnyomást, hogy tudj különbséget tenni a jó és a rossz között érted? méghozzá határozott különbséget tudjál tenni a jó és a rossz között ha nincs rossz nem tudod értékelni a jót világos ez? ha nincs nagyon rossz akkor nem tudod értékelni a kicsit jót se tehát határozott különbséget kell tenni még a jó különböző fajtája és a rossz különböző fajtája között is tehát aranykorban akkor léphet be egy ember hogyha nem alkalmaz elnyomást Érted? mi az, hogy nem alkalmaz elnyomást? az emberek úgy működnek hogyha találkozol egy elnyomóval és elnyom téged, mondjuk leértékkel akkor hazamész és itt tudom én éppen útban van a kutya, az rúgsz egyet de lehet hogy annyira szereted a kutyát hogy nem rugsz bele ezért fogod és a gyerekedet leértékeled Érted? az azt jelenti hogy egy elnyomást egy elnyomott továbbadja egy gyengébbnek világos ez? és így működik a bolygó további 60%-a rendszeresen így működik, ami azt jelenti hogy kap elnyomást az elnyomóktól attól a 20%-tól a 60% és akkor már ez így együtt 80% és akkor fogja és tovább adja az elnyomást, tehát úgy működik mintha elnyomó lenne, de ő nem elnyomó hanem csak egy elnyomott aki éppen adott helyzetben amíg az elnyomás alatt áll vagy hatása alatt áll addig ő is hajlamos arra hogy elnyomjon valakit, nyilván egy gyengébbet például párkapcsolatban, mit tudom én sok olyan párkapcsolat van manapság, sőt a párkapcsolatok jó része úgy működik, hogy a hölgy az erősebb, erőteljesebb, nem fizikailag erősebb jobban érvény, tudja érvényesíteni a saját akaratát a hölgy, mint a férfi és akkor kap egy hölgy elnyomást, hazamegy és mivel gyengébb a férje mint ő, ezért fogja elnyomni a férjet Szóval, az azt jelenti, hogy ez a 60% ez rendszeresen csinál ilyeneket, ez annak következménye, hogy nem tudja kezelni az elnyomást. Ugye és az elnyomás kezelhető. Én úgy kezeltem az elnyomást gyerekkorban, ha elnyomtak, mondjuk egy hasonlókorú, vagy egy kicsit nagyobb, akkor fogtam, azt orba vágtam, Igen. és ezzel kezelve volt az elnyomás világos ez? szó szerint értsd például ha a tanár elnyomott akkor elküldtem az édesanyjába ezért főleg az általános iskola első időszakában az első két évben volt annyi intőm, hogy többet nem lehetett beírni az ellenőrzőbe mert betelt oké? Okay? egyszerűen azért mert nem hagytam, hogy elnyomjanak érted? ugye megbuktatni nem tudtak magatartásból ha lehetett volna, megbuktattak volna mert végig egy 2 kertes magatartásom volt oké? Okay? otthon én jó voltam az iskolába én börtönnek éreztem az iskolát Oké, okay? szó szerint, tehát én szabad voltam gyerekként és börtön volt ahhoz képest az iskola, én jártam óvodába is külön fektettek a többitől óvodába is, mert nem hagytam aludni a többieket <gül> szó szerint értsétek, ott feküdtem a óvonő mellett <gül> én egyedül Oké, okay. szóval ez nem rossz, tehát én nem rossz gyerek voltam, nem tűrtem az elnyomást. És ugye 7 éves koromtól már apuval összekerültem, mert ugye fölköltöztek Pestre. És ugye egy három generációs családba költöztünk, családi házba ugye azért el lett adva ugye egy lakás meg egy vidéki családi ház és akkor ugye ott már ott volt apu és apu egy erőteljes ember volt aki próbált elnyomni sikeresen csinálta csak tudod mi a különbség hogyha 7 éves kor alatt nyomnak el vagy 7 éves kor felett az hogyha lehet hogy fizikailag nem hagyod vagyis fizikailag hagyod mert ugye ő az erősebb de belül nem hagytam ahányszor elnyomott, mindig mondtam, majd visszakapod ezt nem adtam vissza, sose mert ugye megjött az eszem, hogy nem kell azt visszaadni de, de, azt mondta, de nem hagytam magam, érted? tehát gyakorlatilag magám, magamba az elnyomást megválaszoltam és mondtam magamba, hogy amint akkor fizikailag olyan erős leszek próbálj majd elnyomni oké, okay? tehát átlagosan hetente biztos hogy kaptam tőle egy-két pufot érted? tehát az azt jelenti hogy ennek ellenére nem tudta már az elnyomást érvényesíteni, hála a jó Istennek de azért több mindenben sikerült mert én például hat év alatt minden szereplésben benne voltam az azt jelenti hogy rádióban szerepeltem a, abban a műsorban hogy óvodások műsora anno annak idején volt a, talán a Kossuth rádió rendszeresen Óvodá, régiek emlékeznek és, és ott ugye abban az óvodából vitték az embereket, a gyerekeket és engem is mert ugye ugye nyolcadik kerületben volt a rádió és mi nyolcadik kerületben volt az ovoda. és lényeg az hogy elérte el tudta érni azt hogy én féljek a szerepléstől például ilyet el tudott érni hogy mit tudom a a felel nem kellett mondjuk valamiből akkor mondjuk remegér érted? ilyeneket azért el tudott érni olyanokat is el tudott érni hogy mondjuk dadogjak érted? tehát a dadogás az mindig szülői elnyomás, ezt csak úgy mondanám az a lelki oka, tehát mindig a dadogásnak tehát ha valaki dadog egy gyerek mondjuk dadog, tudja hogy a szülő elnyomta vagy elnyomja, jó? tehát tehát ilyeneket sikerült, tehát ez 7 éves korig semmi ilyesmi nem volt ez 7 és 14 között alakult ki na most ahhoz képest ugye megnézitek, nem dadogok ahhoz képest nem remegek <gül> mint kezdetben az első előadást mikor tartottam körülbelül ennyi ember előtt mint most vagyunk itt a teremben akkor ez egy egy és 4 órás előadás volt és háromed órán keresztül még jó hogy nem látták a lábamat mert így cidrizett a két térben szóval tehát ahhoz képest ugye sikerült leküzdenem azt a 14 évet akkor, például olyan érzéseim voltak hogy egyszerűen csak úgy, úgy létrejött egy ilyen belső nyomás, érted? ennek a 7-14 éve apu hatására tehát ilyen baromi rossz érzés, ilyen összeszorító érzés, mint itt valamit összeszorítanának bennem, érted? és ez rendszeresen volt, ami azt jelenti hogy legalább hetente egyszer-kétszer volt ez az és nem tudtam rájönni sose hogy mitől jön létre, egyszer létre. na ez úgy kezdett el, elmúlni ahogy a színpadon elkezdtem szerepelni 93-tól és akkor szépen fokozatosan elmúlt, tehát már nem találkoztam hála Istennek évtizedek óta ilyen helyzettel, már vagy 20 élet akkor akkor szerepelnem kellett színpadon tuti, hogy hasmenésen volt előtte közben közbe is volt olyan érzésem, hogy már jó lenne a vége lenne és ki kéne menni tehát ez, ez rendszeres volt minden alkalommal tehát elég sok mindenen kellett változtatnom de azt tudtam, hogy gyerekkortól hogy én nem úgy akarom elhagyni ezt a földi létet hogy utána ne emlékezzenek arra amit létrehoztam, érted? na most itt viszont egy olyan helyzet van ha már aranykorról beszélünk és szeretett koráról menjünk ide vissza hogy ezt egyedül senki nem tudta megcsinálni tehát hogy legyen egy aranykor a fentiek azt mondták ebben kapcsolatban hogy mivel sok a jó ember, ezért nem lett megszüntetve a bolygón az élet. Mármint az emberek általi élet. Mert ugye ez már volt előtte hatszor, hogy törölték az emberiséget, és most azért nem törölték, mert sok a jó ember, és van esély az aranykorra. És ennek adtak egy határidőt, 2035 és azt mondták hogy abban segítenek minket hogy hagyják az elnyomunkat hogy hát ha megjön az elnyomás hatására tömegesen az emberek esze mondom az elnyomás hatására mert ugye mit csinál egy ember ha elnyomják két dolgot vagy segítséghez fordul vagy meghal oké? Okay? feladja, feladja, ez a két dolog van tehát mit tudom hogy egy kútba akkor vagy ordibálsz és kiabász hogy húzzanak ki vagy ott beletörödsz és meghalsz előbb-utóbb oké? Okay? na így működnek az emberek tehát vagy segítségért kiabálnak tehát most megyünk egy ilyen világba, ami nézed most már három éve gyönyörűen látszik hogy megyünk egy olyan világba hogy egyre rosszabb és rosszabb legyen az átlagnak oké? Okay? na most csak hogy hogy rendezhetik el a fentérk a dolgokat? nagyon egyszerűen a születés az nem tőlünk függ tehát ha az Istened nem akarta volna akkor te most nem lennél itt hanem hol lennél? létközi állapotban érted? tehát az előző életed után lett egy létközi állapotod és a létközi állapotban az Isten egy segítségével el lett döntve az hogy te újra születsz sőt az is tétek, hogy melyik családba, az is hogy miket fogsz megélni, kikkel fogsz találkozni ez mind el lett döntve születésed előtt, világos ez? nem kell ebbe hinni, én tudom hogy így van te meg azt hiszel amit akarsz szóval mielőtt leszülettél lejött a lelked azelőtt kitörölték az előző életi tudásodat megkapta tisztán a szeretetet úgy jöttél a földre akkor mikor megfogantál tehát nem akkor mikor megszülettél hanem akkor mikor megfogantál tehát amikor Képzeld a szervezést, amikor a petesejt és az ondosejt tehát az ondosejt beágyazódott a petesejtbe, érted? és elkezdett elindulni az élet abban a pillanatban, érted? gondold végig akkor mit tudnak a fentiek? hogyha ilyet tudnak akkor leküldték a lelkedet abban a pillanatban oké? Okay? és azóta van itt a lelked és akkor szállta meg a testedet a lélek amikor kibújtál édesanyádból és az első levegőt vetted oké? Okay? az első levegőt akkor, így van mikor az első levegőt vetted na azóta ugye benned van a lélek és onnan gyűjti az információkat amikor megfogantál tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy milyen volt a, a kilenc hónap, így van kilenc hónap, azt nézem hogy állunk az idővel túl vagyunk, túl vagyunk az időn, ránéztem tényleg, na akkor, akkor ennyit a tanításból, jó? Ránéztem az órá és nem hittem a szememnek, tényleg, pedig ennyi no szóval, jó ha erről többet akarsz tudni akkor vegyél részt a képzéseinkkel jó, ja? no szóval lényeg az hogy ha szeretnél olyan tudáshoz jutni hogy bekerülhess az aranykorba oké? Okay? és ne járj úgy hogy ugye azt akartam elmond magyarázni, hogy az élettet hogy te itt vagy a fentiek hozták létre, az hogy mikor hal meg valaki az ugye három feltétel, mondjuk öngyilkos lesz vagy tönkreteszi a saját testét és kénytelen meghalni vagy fogják és kivonják az élők sorából ez a három variáció van, nincs más, tehát ebből kettőt te intézel de természetes módon történő halálesetén fogják és kivonnak a, mondjuk például valaki mondjuk balesetbe hal meg ezt fogták és kivonták vagy így elég gyorsan pár hónap alatt lezajló halálesetbe hal meg tehát így idő előtt ezt fogják és kivonják a forgalomban szóval ugyanúgy ahogy az életet intézik, ugyanúgy a halált intézik tudjátok hány, mióta ezt az információt ismerem, tudjátok hány olyan halálesetet láttam hogy egyik pillanatban élt, a másikban meghalt például semmi baja nem volt nem 50 éves volt talán, nem az se, lefeküd szunyokálni ahogy szokott vasárnap és nem kelt föl belőle, érted? Aha. Csak hogy délután, ebéd után szúnyokált, ahogy szokott vasárnaponként és az egyik szúnyokállásából nem ébredt fel érted? tehát egy csomó olyan halálesetet láttam azóta, figyelem hogy fogták és kivonták a forgalomból tehát hogy kit mikor vannak ki a forgalomból az nehogy azt higgyétek hogy tőled függ hanem tőlük függ Okay, és ez nem ijeszgetés, ez egy jó hír, mert ha teszed a dolgodat és boldogulsz ezeken a területeken és segítesz másoknak is hogy boldoguljanak ezeken a területeken akkor te azért dolgozol amiért leszülettél. ha nem sorry, de neked nem kell megélni az aranykort, ilyen egyszerű, jó és ez nem fenyegetés ezt tudom hogy így van, Jó, erről én meggyőződtem, akármilyen hihetetlen meg tudtam róla győződni, úgyhogy te azt hiszel egyébként amit akarsz nem kell nekem innen, így éld úgy az életedet ahogy akarod én ezeket amit elmondtam ezeket tudom hogy így van, nekem ez bőven elég te meg azt hiszel amit akarsz, de ha jót akarsz magadnak meg másoknak és te nem vagy elnyomó, akkor várunk szeretettel, jó? köszönöm szépen a figyelmeteket, visszadom a szót a házigazdánkat szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsi Miklós mesterkósnak ezt a fantasztikusra sikerült bemutató előadást és egyben megköszönöm hogy házigazda lehetek, ez mindig nagy megtisztetés megtiszteltetés számomra életem egyik legjobb döntése volt hogy elkezdtem a tanulást a Nyílt Akadémiánál és a PPH-nál és azóta is itt tanulok én már több mint öt éve párommal együtt és büszkén mondhatom hogy a családommal együtt ugyanis a két lányunk is itt tanul egyik a nagyobbik már hamarosan teljes körű tanuló lesz a másik pedig hamarosan <tos> Ebből az előadásból, hát igazából egy és ahhoz vonatkoztatva a két dolog jutott eszembe, az egy, vagy ragadott meg. Az egyik az elnyomás, hát ebben rendesen volt részem, részünk, részem már gyerekkoromtól kezdve. A másik a, a szabadság, erős volt szó, szabadságot szerettem volna és szeretnék jelenleg is elérni. A harmadik pedig a boldogság és ennek a három fogalomnak szoros összefüggése van. Egyik negatív irányba húzza az embert, a másik pozitív irányba. Tehát elnyomásban volt részem bőven, amit említettem az elején a hitel, stb. stb. ezt hát most nem ismétlem meg, szabadságot szerettem volna és szeretnék is elérni, és ehhez ez a tíz életterület, amit, amit uh, kivetített mesterünk, ez mind kell ahhoz, hogy, hogy boldogságba éljünk, hogy boldoguljunk az életünkkel. Tehát azt javaslom neked, aki nézed az előadást most, akár felvételre, akár érőbe, hogy eleged van már abból, hogy nem tudsz önmagaddal helyesen bánni. Tehát nem tudod, nem tudod, hogy hogyan kezed az életed. Én így voltam. Pedig aztán kerestünk rengetegféle megoldást, már együtt párommal is, meg e, korábban is kerestem, de valahogy nem találtam nyilván bedöltem vagy elhittem amit a tanároim mondtak, elhittem amit a család mondott, elhittem amit a barátok mondtak sőt jó szándékkal, jó páram megkíséreltek megvédeni attól hogy kilépjek a mokuskerékből a multik világából nyilván nem rossz szándékban a tudáshiány miatt tehát, ha neked eleged van ebből, hogy ebbe élsz, akkor csak itt tudod meg, megtanulni, hogyan tudsz ebből kilépni. Hidd el, hogy csak itt tudod megtanulni, mivel mi próbálkoztunk sok-sok évig, és nem sikerült. Nyilván pici lépések voltak, de az igazi megoldást sose találtuk meg. Ha eleged van abból, hogy a pároddal nem jól jössz ki, pedig szereted, akkor is tegyél egy próbát, gyere ide! Tanulni minimum három hónapra, hogy megismert, hogy itt hogyan van felépítve a tanítási rendszer, hogyan van felépítve az egész oktatási folyamat. Én erre se találtam megoldást sehol se. És amit említettem az elején is, ha nem tanulunk itt, akkor már nem vagyunk egy család. Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy eleged van abból, hogy nem tudsz bánni pároddal, akkor gyere ide tanuljál és itt rendezi tudod. Nyilván, mert találkoztam ilyennel is, hogy nem kell, nem kell abban a élni, hogy befizetek három hónapot és majd rendeződik minden, nem ez egy több hónapos folyamat, viszont megéri, pláne ha azt nézzük, hogy milyen apró pénz a tandéja én még apró pénznek nevezem, mert megnéztem neten, le is mentettem, mert nem akartam elhinni vannak olyan személyiségfejlesztő tanfolyamok, frissek, hogy 10 meg 13 alkalom és nettó 600 ezer forint és life coach képzésnek hívják nálunk az egy szemeszter mellette van még 4 szemeszter is, 600 ezer forint és néztem vannak hozzászólások és akkor biztos vannak tanulók is láttam olyat is hogy alkalm, nem, óránk, nem, alkalmanként, ami egy másfél óra 20-25 ezer forint meg 30 ezer forint hát ezt kiszorozza, az horror itt nálunk töredékért elérheted, nem ezt a tudást, hanem ennek, már nem is tudom, tízszeresét minimum. Tehát majd nézik a tíz életterületet, azok csak egy életterülettel foglalkoznak, ennyiért. Tehát azt itt nem rosszul látok. Tehát hogyha eleged van, például abból, hogy a de nem tudsz jól kijönni, akkor is itt a helyed. Tehát mi jól jöttünk ki a szüleinkkel, viszont azóta még jobban. Sokkal jobban tehát hogyha eleged van például azzal, hogy a, a de nem tudsz jól bánni sok gyerek, hallhatom a visszat, hogyha tudnék rától a gyereket, kapcsolód ki a wifi-t otthon, aztán előjönnek tehát annak is oka van, hogy, annak is oka van hogy, hogy nem látod a gyereket hogyha szinte elmenekül otthonról, vagy elmenekül a háznak egy olyan zugába, ahol sose találják meg annak is oka van tehát hogyha szeretné jobban bánni, akkor gyere ide tanulni, másokkal munkáról nem is beszélve, itt olyan lehetőséget kapunk munkára is, aki a, szeretne, nem a múltiba, nem egy elnyomó környezetben tevékenykedni, dolgozni, jövedelmet szerezni, itt arra is van lehetőség, nagyon egyszerű módon. Ha eleged van ebből, vagy eleged van abból, hogy nincsen pénzed elegendő, nem az, hogy rogyásig, hanem az, hogy szükséges, ami szükséges a boldog élet fenntartásához, akkor is gyere ide és próbáld ki, mert arra is van itt tudás. Mesterünk erre is ad tudást. Környezetünk hatóságról nem is beszélve, hát azt, azt, azt mondta, arról említettem az elején, hogy mi jöttünk jól ki velük és nem tudtuk hogyan kezeljük őket. Itt olyan, mesterünktől olyan tudást kaptunk, hogy másnap tudtuk őket jól kezelni, és hajszitek, hanem egy bankügyintézővel, aki már a végrehajtással foglalkozik. Azzal le tudtunk ülni beszélgetni és azzal emberségesen tudtunk beszélgetni és azt nem a netről töltöttem le egy PDF formátumban, hogyan kell vele beszélni, hanem Szedlacsik Miklóstól kaptunk tőle, ö, róla információt. Tehát, hogyha van abból jelzze, nem tudsz jól kijönni, nem tudsz jól bánni, gyere ide tanulni, isteneddel. Na hát, erről aztán eléggé színes kavalkád van az interneten, ki ennek mondja, ki annak mondja, ki ezt gondol, azt gondol, aztán ide jöttünk tanulni és megtudtuk, mi az igazság. Hát elég döbbenetes, viszont ez is kell egy olyan valós és olyan hiteles személytől származó tudás, mint Szerdási Miklós, hogy ezt, ezt logikusan felépített magyarázattal el tudja mondani és meg tud tanítani téged is. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes, ha eleged van, hogy ezekből a, a tíz nem tudsz jól bánni, és tanítás szerint elegendő egy terület, ha nem jól bánunk vele, már nem lehetünk boldogok, elegendő ha az egyik kilóg, akkor már nem lehetünk boldogok, itt pedig ezt meg tudjuk tanulni, úgyhogy javaslom neked is, hogy gyere próbáld ki, minimum három hónapra, a tandíj az pedig olyan apró pénz, hogy, hogy ez máshol megtal, megtal, nem tudsz ilyen árkategóriai képzést kapni, akciós díjan első hónap 19 700 utána pedig 12500 forint, ez biztahosztva 660 forint óránként, utána pedig második hónaptól 440 forint óránként és ezt azért kapjuk meg ennyiért, hogy aki akar fejlődni, az meg tudja tenni aki igazán akar, az meg tudja tenni ezt, az ezt, ezt, ezt, a, ezt a lehetőséget, meg tudja ragadni Jó. a szünet után szeretettel teremtő kocsképzésünk második hónapja folytatódik amelyen, ha szeretnél részt venni, és ma jogos jogosultságot várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.